Naixo, ni ira naiz. Ira, elbira, Eta ira zure irakaslea, edo irakurlea edo ira Ter, Ez duela. Itzaali Spotify atera arkaz gori urdinak eta zabaldu begiak. Hasiko gara. Gaurko gaia? Ez tok amairu. Ez armairu, ez hamarru, Amairu eta atxrik gabe. Baina, zer da ez tok amairu, edo zer izan zen? Erantzun laburra hauseda, mila bederatziron eta irurogeita eta mila bederatziron eta irurogeita mabi artean aritu zen kultur mugimendu abanguardista. Alegia, bide berria kurratu zituena. Hainbat musikari, idazle eta artista batu zituen. Ziur ezagutzen dituzuela aietako batzuk. Mikel Laboa, Jose Antonio Artze, Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Jose Angel Irigarai, Benito Lertsundi, Jorge Oteiza eta gehiago. Gerora ere bide luzea eginduten sortzaileak dira denak, Beste batean arituko gara haitako bakoitzaz luzeago, baina haien denen ibilbidean, oinarri garrantzitsua izan zen ez tokamairu. Ea! Zein urteta sortu zela esan dut,? Eh? Mila bederatziruneta hiruro egita bostean, bai! Garai hartan, frankismoren diktadurapean biziginen eta euskal kulturarekin loturiko hainbat jarduera debekatuta edo mugatuta zeuden. Trabak traba eta testu inguru gris hartan, nazioartean piztu berri ziren ideia eta moldeak ekarri zituzten lehenengoz euskal kulturara. Hori guztia, ordura arte Euskal Herrian egindakoarekin bateratu zuten gainera. Frogatu zuten baietz, posible dela berritasuna eta tradizioa uztartzea. Gazte gara, gazte? eta ez gaude konforme? Gaur bertan eedoz ein gaztek esan dezaken esaldia diru ezta? bada ala kantatzen zuen Lurdes Iriondo kantariak bere abestietako batean. Funtsean horixe baitzen estok 13, parean zuen errealitatearekin konforme ez eta hori aldatzeko antolatu zen gazte taldea. Sorkuntza izan zen horretarako hautatu zuten tresna. Sorkuntza eta nagusiki kantagintza, estok 13 kideei sordiegu ein handi batean euskal kantagintza berria modura ezagutzen dena. Hirurogeiko amarkada hartan, musikari bide berria zabaldu zioten ahotxak entzuten ziren nazioartean. Violeta Parra ego-ameriketan, George Braxange frantzian, Bob Dylan edo Joan Baez ipar-ameriketan, amarkada hartakoa da The Beatles, ere? Doinu horien guztien oi hartzuna ekarrezuten oskal herrira laboa, hiriondo, leete eta barrik. Hitzetan gai sozialak eta espiritualak jorratuz, baina baita bertso eta poema zarragoak berrituz ere anian urutira joan gabe Herrialde Katalanetan ere aurkitu zuten estok amairu sortzeko bidea zabaldu zuen inspirazio iturria 60ko hamarkada hasieran Bartzelonan bizi zen Mikel Laboa eta Nova Canso Katalana izenpeko mugimendua ezagutu zuen bertan Louis Jack, Joan Manuel Serrat, Euskal Herrira itzuli zenerako ezin zuen burutik kendu antzeko mugimendu bat sortzeko bultzada eta pixkanaka lagunak eta ezagunak aho zaut saretuz alaxe sortu zuten taldea Zenbat gauzbikain egin diren beste batzuek egindakoa kopiatu edo eredu hartuta? Baina ez era bili horori bezala bezalazterketa batean albokoari begiratzeko. Jaarrait ezagun? Mila bederat eta hirurogeita bostean batu baziren ere. taldearen lehen emanaldiak urtebete beranduago izan ziren, gehien gehienak gipuzkoan, izan ere, Donostia zen taldekideen bilgune nagusia. Hurrengo urteetan ordea euren emanaldiak han eta hemen zabaldu ziren baita Euskal herritik kanpo ere. Bartzelonan eta pon, esaterako. Kide asko kantukileak ziren, baina ez kaizki ulertu. Ez tokamairu etzen musika talde bat izan. Musikariak zirenen artean bakoitzak bere kanta propioak zituen, eta oro txandaka hartzen zuten emanaldietan parte. Horrez gain, poesia errezitaldiek, dantzek eta bestelako adierazpenek ere tokia zuten antolatzen zituzten emanaldietan. Haien ekimen ezagunena, mila bederatzirun eta iruro gitamarrean plazaratu zuten ikuskizun kolektiboa da. Baga, biga, iga sentikaria jarri zioten izena. Ezago egiten zaizue? Eh? Bai! Mikel Laboaren abestiaren izen bera da. Mila bederatziun eta hirurogeita hamaikean eskenini zuten zuzenean azkenekoz eta emanaldiura, bidez grabatuta dago. Bilatu! Diszilinana anitzetako kultur talde ba orduan. Bai, hori ere bai, baina ez hori bakarrik. Ez to kamairuren emanaldiak protestarako eremu ere muere baziren, Frankismoari aurre eginez euskal kultura eta hizkuntza aldarrikatzeko ekitaldi bilakatu ziren. Eta izenaz, zer,? eh? Ez tokaairu. Dagoen eta erabaki zailenetakoa da talde bat izena jartzearena, zergatik hautatu zuten haiekori? Bada, Martin Txoren estutasuna izeneko ipuin herrikoitik atera omen Bertan agertzen den esaldia da malefizioa kusatzeko erabil daitekeena. Zeinotu zitzaien ordea, bertsio bat baino gehiago dago. Batzuek diote, Jose Antonio hartzek proposatu zuela, beste batzuek aldiz, Jorge Oteizak, auskalo. Baina izena utatzeko bilera egintzutenean, hau batez erabaki zuten horixe zela aproposena. Logoa edo irudia ere bazuten, remigio mendiburuk egina eta txalaparta bat irudikatzen duena. Logoa eta izena edo zen izan da ere, esto kamairu taldeak eragin handia izan zuen euskal gizartean. Haiek baino klasikoagoa eta elizkoiagoa zen gizarte bat zuten parez pare, eta kritikak ere jaso behar izan zituzten. Horen adibide da, mila bederatzirun eta irurogei tamarrean gertatutzena. Profesionalizazioaren aldekoa apustu egintzuten talde kideek, baldintza duinak eskatu zaien eman aldiak egiteko. Izan zen, hori onartu edo ulertu etzuenik, baita aurpegiratu zienik ere. Horixe da, ez tokamairuko kideek zeruko argian plazaratutako agirian salatu zutena. Ez da behidabatzuk ez dira gelegi aldatu ez da? Bi urte beranduago desegintzen taldea, mila bederatzirun eta Zergatik? Talde gehienak desegiten diren gauza berarengatik. Haien artean sortu ziren desadostasunak eraginda. Taldeak gizartean izan zuen eragina, baina baita gizarteak taldean ere. Frankismoaren azken urteak ziren eta lehen ekintza armatuak egiten hasi zen eta gizartean zeuden iritzi kontrajarriek islada izan zuten taldeko kideen artean ere. Haien bideak banatuta ere sortzen jarraitu zuten ordea, talde txikiagotan hasieran edo banak aurrerago. Saspiurt urte horiek iraun zuen estoka 13 taldeak, baina Euskal Herrian izan zuen oihartzuna eta itsala ezin luzeagoa da. Gazte inkonformista izandako aiei esker sortuak dira euskal kanta ezagunenetako batzuk. Txoriak txori, zenbat gera, Salvadorren heriotza, izarren hautsa. Eta batez ere, Zor diego euskal tradizio eta sorkuntza berritzaileena uztartzeko alegina. Gerora, zientok artistak errepikatu dute haien formula, garaiei eta aldarrikapen sozialei bizkarra eman gabe. Hare gehiago, haiek tradizioa berritu bazuten ere, tradizio bilakatu dira, honezkero? Orain beste batzuk dira haiek sortutako hori hartu, egokitu eta birmoldatzen dutenak. Willis Drummond, We are standard, Olat Salvador, zientokadira estokamairuko kideen abestiak bere egin dituzten artistak. Hori izan da denak gaurkoz, urrena gehiago! to kamairuri buruz gehiago jakin nahi baduzue, Wikipedian bilatu edo zazoi bele dokumentala ikus dezakezue. Orain bai! Piztu Spotify badok, baddok,camp edo dena delakoa eta esandako izen batzuk bilatu. Ikusi arte!